نزعنا من عند نزعنا من عند يا سايمه ضعيفه نا ظن من عند يا سايمه ضعيفه كل ما يوق من قشوه لدي بارتري